11. -та. Каси працюють вже дві години, біля віконця черга. Люди отримують квитки та йдуть дивитися на тварин. Директор закладу Володимир Топчий каже, що тваринам також цікаво дивитися на людей. Трафік значно менший, ніж у вихідний день мирного часу, коли відвідувачі приносили зоопарку по 200 тисяч гривень на день. Ми були закриті 25 февраля на другий день війни і закриті були три місяці. От сьогодні перший день, ми відкриті для посетителів, субота і воскресенье. З 9 годин, на ну, сьогоднішній момент, пройшло вже більше 300 людей. Приїжджали сюди раніше відпочивати, а зараз живуть у Миколаєві бабуся та дідусь Аліси. Люди вимушено виїхали з Маріуполя. Приїжджали сюди спеціально, щоб попасти в зоопарк. В гості, коли приїжджали, Завжди намагалися допомогти. А зараз переселенці, і як тільки узнали, що вона відкрилася, одразу прийшли посидіти. І приємно були удивлені, що всі тварини на природі. Маленька Христина, сидячи у Андрушки. батька на плечі, роздивляється а черепаху, але об'єктив дівчинку цікавить більше. Христина. А де ви черепашки права? Бачите? Бачите черепашки права? Коротка програма з пісень, гуморесок. Скупчуватися не можна, але трохи творчості не завадить, говорить Артем Свистун, директор, художній керівник драмтеатру. Зараз будуть виступи концертні номери, авторські проєкти, монологи, байки, для того, щоб підняти, підбудувати дух працівників зоопарку та відвідувачів, які перші сьогодні прийшли до зоопарку. В разі атаки для відвідувачів придумане сховище. А в случае віздушної тривоги у нас від'явлення висять, радіозіло від'являє, що люди можуть зайти в закриті поміщення. Тарнітологія, примати, слоновник-бегемотник, дирекція. Ми можемо в людей в закриті поміщення. Основний дохід зоопарку зараз складає купівля онлайн-квитків. Купують їх і в Україні, і за кордоном, говорить Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.